Good. يا ربي قربها مني واجمعني بهالصبيه يلي خلت قلبها معي وحبتني واحتمت فيي من هالدنيا وصعوبتها من الحياه وقرفها هي اللي علمتني حب وعلمتني معنى الوفا بحني جبيني لجمال بعلي راسي وبحترمها هي الروح اللي جواتي هي الضحك اللي برسمها هي السما هي كلامي احلامي عم شوفن فيا هي اللحن هي الاغاني الوحيد اللي قادر غنيها هي الفرحه بقلبي زادت الدموع شالت من عيوني هي الوجع فيي شافت بس ما خافت من جنوني الحنونة بقلب ام قد ما كانت عني بعيدة هي الحضن هي الدفا هي الدنيا هي عيدي بدي ارضي سنين وخلي السن العشطة معي نبني حياتنا سوا بالعمر العمر عيشو معي انا خلقت برت وعيد بها السن العشطة معك انا ضحكت فرحت بكيت بها السن العشطة معي عم غني لحتى تنام نام وترتاح بقلبي حتى شوفا بالمنام تضحك باعي بقلبي وحميكي. تحبيني شوف حالي فيك ياللي انت ملكت الروح خليكي